السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا إخواني، وإيش حالكم؟ مساكم خير اليوم إن شاء الله متحركين على منطقة اسمها ولابول أه المشكلة أه هني منطقة خالية من الإرسال. لا نافيجيشن الدراجة عطني إرسال ولا نافيجيشن الجوجل ماب عطني إرسال. أبد. فحاولت إني أطلع شوية رجعت أه مكان ما جينا قبل. بس اني حصلت رساله ودخلت الاحداثيه والحين متحرك على اول بول اه تبعد تقريبا 152 كيلو منطقه جميله اه أنا عليتها في 2019 اه ليش برجع لها مره ثانيه اه المشكله اني غيرت المسار اه هنا يبينا في المخيم المشكله المخيم لازم حجز مسبق ف ما ابغي أه تستوي لي نفس السالفه هذه وادور مخيمات ثانيه. أه حصلنا كم مخيم إحنا. أه في مخيمات كثيره. أه لكن ابى الخدمات اهم شيء الخدمات فيها. هني يحكمها الخدمات. المخيم اللي كنا نبغيه وقالوا لازم حجز مسبق. أه فيه كافي شوب أه فيه مطلع للبحيره أه هذا هو الكافي شوب. مطلع على البحيره وفيه شاور يعني في مكان حق السبوح والله يعزكم ويعز السامعين فيه حمامات ولكن ما الله كتب لنا نصيب فيه ونمنع مكان خالي من الخدمات فاضطرينا اذا الله يعزكم بغينا حمام ولا بغينا شاور ولا بغينا شيء اضطرينا نوصل لين الكوفي هنا وناخذ اللي نباه ونحرك ونرجع مرة ثانية المسافة يعني بيننا وبين الخدمات كيلو وستمية فشوية انزعجنا من هالموضوع أما التخييم المكان والفيو مكان جميل والله بصراحة نحن هنا هالمنطقة هاي البحيرة هني خيمنا الحين نعدم الارسال النفيقاشن الدراجة لين الحين يدور ارسال على فكرة في نفيقاشن أه تستبدل النافيجيشن هذا وتركب أه يعني الميني تابلت أه مقوى ووتر بروف بتحصلون عند اول تايمر ترى عجيب انا ان شاء الله من ارجع الدراجه أه بركبه انا ندمت أه يعني بصراحه اني ما ركبته وشحنت على طول أه النافيجيشن هذا فيه اشياء وايده مهمه فيه الخوارط اللي فيه اوف لاين وداونلود خوارط العالم كلها يشتغل عن طريق تطبيق تطبيق الاندرويد وتقدر تنزل اي برنامج تبغي فيه وتقدر تشبك واي فاي وتشوف فيديو وتشوف او تبغي تشوف عن حاله الدراجه تقدر تشبك على الاو دي وتشوف السرعه والار بي ام ويعطيك اي شيء اي مشكله اذا في الدراجه بعد تقدر تشوف الجهاز هذا نفسه جهاز رهيب مصنوع من ماده تيتانيوم آه ان شاء الله ان شاء الله انا بركبه انا بركبه وانا انصحكم عليه هذا النافيجيشن والله انه ما ينفع في اوروبا ما ينفع ابد الحين انا لو اسوي زوم ان وابغى اشوف الشارع ما يعطيني الشارع يعطيني انا يسار او يمين الشارع ويمين يعني مكان بعيد يعني لازم اسوي زوم اوت وبعد ما في الكفايه على سبه يعطيني على الطريق بالضبط. وقيمته هذا 4600 وقيمه الجهاز اللي عند اول تايمر تقريبا 3900 ارخص ب 700 درهم. والجهاز مصنوع من ماده تيتاني صار كان يشتغل في الجيش اصلا كانوا يستخدمونه للجيش. فالمادة اللي مسوينا منها التابلت تيتانيوم مقوى ضد الكسر ووتر بروف آه يشتغل على يعني يشتغل في مكانين يشتغل في مكان في شراجة على طرف وفي شراجة وراء مع القاعدة التحكم تقدر تحط له جهاز تحكم في الإيد وتتحكم فيه بصراحة الجهاز رهيب والله رهيب تواصلوا ويا اول تايمر يحب يشوف الجهاز ويشوف خصائص الجهاز ومواصفاته يتواصل ويا اول تايمر وهو بيخبركم في كل التفاصيل. انا صراحه شفت الجهاز قدام عيني وجربته رهيب. وانا بركبه انا انا بشيله هذا هذا بشلة انا ما ابغي النفيجيشن هذا. النفيجيشن هذا انا مستفيد فيه في حاله واحده بس اني اشوف حاله الدراجه يعني الخوارط اللي هي حراره ال حرارة الماكينة، قياس ضغط التواير، الكيلو، الحرارة، بس أنا أحطها على هالشكل. أما ما أحطه على الخارطة أبد ما أحطه على الخارطة لأنه مش مستفيد منها. فهذاك فيه ميزة كل الميزات وفيه تقدر تشوف الحرارة وتشوف كل شيء عن طريق التابلت. يا أخي أنا محتاج لنا هذا أنا أشتريه بأربعة 4600 ومش مستفيد منه؟ وجربته في الخليج. صح انه نفعني في حاله وحدة بس طلعني على شارع مقطوع من البترول يوم كنت طالع من الكويت الى حايل بسبب النافيجيشن يعني كان جوجل ماب انا بشغل جوجل ماب ومشغل النافيجيشن قلت ابى اشوف اي واحد منهم احسن طلع جوجل ماب يعني نعم انه جوجل ماب يكون احسن عن النافيجيشن هذا ولكن قلت خلني ابغى اشوف قيس الفرق بينهم لا ظهر هالجهاز فاشل فاشل أبد فاشل يعني. أنا ما رشحه خصوصا في أوروبا في أوروبا يعطيك غلط لحد الآن ما أعطاني شيء ترى للحين الحين صفر بالمئة مع إن الحين هنا المكان فيه ارسال بس هنيها صفر بالمئة يعني ما يعطيني شيء للحين الحين هادو يعني صفر تسعة وتسعين يرجع صفر فما منا فائدة اليوم شوي من طلعت الشمس حسينا بالحراره في تقلبات للطقس فما نعرف الطقس شو بيكون قدامنا مجبل العام ماشي مطر وان شاء الله ماشي مطر لان احب الشارع كذا ها بس او غيم شوي والجو بارد قدامنا مناطق بمر عليها فيو و مناظر طبيعية حلوة ان شاء الله بصورها بالدرون بتشوفونها وان شاء الله ترجمكم الانترنت اللي ملازمني في هذه الرحلة هو راوتر المسافر هذا الراوتر يشتغل في 170 دولة راوتر جميل انترنت مفتوح يعني هذا الراوتر جميل أنا استخدمته الحين وأنا في الطريق، إلا اللهم المكان هذاك أصلاً حتى خدمات ما عندهم. يعني السيرفس مالهم تعبان هناك. حتى لبطايقهم، فالراوتر ما بيقفض هناك. لكن على الإرسال على الطريق، الأماكن اللي فيها تغطية، الجهاز معاكم 200 200. جميل جدا جميل. أنا مجربنه وبصراحة شيء ما ينوصف. تواصلوا وياه وإن شاء الله ما بيقصر وياكم. مع... عنده شرايح من غير الراوتر عنده شريحه تحطها بالتليفون بس هذه تحكمك بباقات معينه يعني 24 جي بي 10 جي بي عشر جي بي صراحه عجيب انا عندي ستيب كارت وعندي الراوتر انا عندي الاثنين واستخدم الاثنين فالله يوفقه ريال جدا يعني محترم يتواصل وياك اول باول، اذا كانت في مشكلة يتواصل وياك اول باول. خلصنا من تعبئة البترول. بنرجع الشارع مرة ثانية. الله الدوار دوار احمر دوار. عدي <تصفيق> كله واحد. هذه النقطة لازم تنتبهوا لها اخواني. اللي هو انكم تعبون بترول عن طريق الجهاز، مشكلة إذا شفت محطة وفيها جهاز للبنك لا تعبي فيها أو إنك تلقى كاشير داخل عب ودفع عند الكاشير بالبطاقة، ما مش مشكلة، لكنك تدفع بالبطاقة كذا لا، أنا مرة سويتها في في سويسرا عبيت بترول كانت المحطة بسكرة وفي جهاز برا تعبيه عن طريقه فحطيت البطاقة وعبيت بترول المشكلة شو اللي صار؟ شلوا عني 867 درهم أنا اللي عبيته تقريبا يمكن مال حول 150 درهم 150 درهم تقريبا أه لكن شلوا عني 867 أه بعد شهر رجعوا لي التامين بعد شهر بعد يعني على حسب من اسبوعين الى شهر تحصل لك على حسب المحطات لان يسوون لك بلوك على مبلغ معين ولما ان يرجعون للحسابات ويشوفونك انك انت كم عبي فبعدها يفتشون البلوك وياخذون فلوسهم هم يسوون بلوك على المبلغ بس سويسرا سحبوا عني المبلغ ورجعوا لي اياه مره ثانيه كان المبلغ مسحوب تقريبا باقي 92 كيلو يعني اليوم ما بنمشي وايد تقريبا اللي بنمشيه 120 كيلو 125 كيلو كافي اليوم بناخذها بالراحه لان الايام اللي طافت قطعنا 415 في بدايه الرحله 400 تقريبا 467 فما نبغى نقطع مسافات على الفاضي فنبغى نتمتع في المناظر يا سلام يا سلام على الكربات الحين هالشارع كله كرفات والشارع هذا اصلا لين المنطقه كلها اصحاب دراجات ياخذون هالشارع يعني بشكل دايم دراجات هني ان شاء الله بتشوفونهم على الطريق احتمال نشوف دراجات وايد إن شاء الله البحيره الحين بتينا يبار كله كذا ها بدون شير. تغير الجو الحين، تو كان حر اول ما طلعنا، الحين الجو بارد. شوف يوم اقول لكم ها الشارع كله دراجات، شوفوا الدراجات شو اللي قدامكم. لا جيّس. شو إذا تلقون شارع فيه دراجات هاي كل مرة أتكلم فيها شارع فيه دراجات لازم بتحصلون إنه فيه كيربات أي مكان فيه زحمة دراجات يعني كيربات يعني في بلدان فيها طبيعة لكنها يعني سكوتلاند فيها مختلف تضاريس فيها. تخلك البحر بين اليمال. يعني شيء ما شفته انا من في اي دوله يا سلام شوف الليبال بالي قلت لكم عنها انه ما فيها شيار هناك في شيار شوي لكن في بال اكثر فيها شيار وفي مناطق جميله والله بمر عليها الحين ما تشوفونها؟ هذا الشارع جديد، جديد مصواي. ما كان شارع كذا، كان الشارع شوي مكسر. في مرة من المرات جيت وقفت هني، جيت وقفت في هالمنطقة. شو ما شاء الله؟ يا سلام يا سلام المناظر يا سلام الله الله شو البيت هناك يعني البحيرة هذه خاطفت على البيت يا سلام يا سلام على هالمكان هالمكان عجيب والله عجيب نحرك من, من هالمكان المكان على المكان ثاني يا سلام الشارع فاضي اذكر لفيت على واحد هني بالغلط كان يبغي يجاوز كان يبغي يجاوز و ولفيت عليه بس اني هوشت له بس زي ما راح كذا ان شاء الله ان حصلت الفيديو ان شاء الله بحط لكم اياه يا سلام اوف هذي المناظر ولا بلاش الواحد يوم يبغى يسافر يبغى يسير على اكثر الاماكن، الاماكن الطبيعيه، خصوصا الدراجه، فاذا مليت من صوب اوروبا اتجه على بريطانيا، شيء شرح له صدر. انا ما عندي مشكله اني اذا كرر المكان مره او مرتين او ثلاث، الامور طيبه عندي. اهم شيء اني اكون مستانس فيها. هاي المناظر جميله. الواحد صدق يستاهل انه يتعنى لها. سبحان الله هاليبال كيف أقولكم في بس مسطحات خضر ما شاء الله تبارك الرحمن فعلاً جميل المكان. ما يتفوت. ما يتفوت. هذا الطريق اللي يوديك الى اولى بول، يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن مكان جميل جميل جدا هذا هو المكان مكان حلو, نصور بالدرون ان شاء الله Thank you, thank you very much, and you too, okay, thank you. I offered to, to see another, another time, huh? Yeah, yeah sure, sure, sure, I came behind the terrain. Yeah, when I came there, I will text you. Okay. Thank you, bye bye. The how the درست على طرف عليه الولف مارد طاير صار فيها مشكله وما قدر أه يسويها وانا حاولت والله وياه بس ابد ما قدرت بس ما شاء الله تبارك الرحمن هذا المكان مكان خرافي خرافي الواحد يقدر يبات هنا عادي الامور طيبه مكان جميل جدا هاي الطبيعه الحلوه هاي الطبيعه الخلابه اللي ودك نفسك تنشرح فيها يا سلام يعني شوف الحين مثل راعي متر هوم عادي خيم هني مرة طيبه في الباركنج يعني ما شاء الله تبارك الرحمن المناظر هذه ما تشوفها في اي بلد ترى على فكره الا في سكوتلندا الشوارع هذه شوارع جميله جدا انا ترى عموما تقريبا باقي 23 كيلو 23 كيلو ان شاء الله بنتمتع في هذا الدرب ما شاء الله تبارك الرحمن يجنس البترولينا هني، بس شوف المنظر ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله وصلنا بالسلامة هذه هي ولا بول منطقة جميلة على البحر هذه اخر سكوتلندا منطقه خرافيه والله يا سلام يلا يبالي صوره هني يلا اخذ لي صوره الحمد لله هني الكامبينج ما فيه حد يعني تعالوا حط خيمتك ما يبغي له حجز من المخيم الله ليه ذكريات حلوه لي ذكريات حلوه لي ذكريات جميله الله الله ايام ايام يا سلام يا سلام على هذا المخيم مخيم جميل ما شاء الله كل شيء متوفر حداك كل شيء هاي الخدمات هني الحمامات مع الشاور ما شاء الله المناظر المناظر كذا قدامكم الله الله ضبطنا الخيمة والجلسة على هالفيو أول شيء شاهي سوينا شاهي وبعد إن شاء الله بيبدا الطبخ اليوم طباخنا مكبوس أربيان المكبوس أول مرة أسوي مكبوس <تصفيق> بس ان شاء الله يضبط ان شاء الله. يا شو توقعاتك؟ توقعاتي بالنجاح. النجاح؟ الله. اوكي؟ يبغى له ملح. يبغى له ملح؟ بس لا العيش ما اريد. يباري شوي اعتقد. شوف <تصفيق> شوف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو انت. وأحسن احسن يستوي لين ما يستوي يابس. صح. نثري نثري. هذا هواك انت. بسم الله خلنا اذوب شوي شو الاكل؟ عجيب <تصفيق> <تصفيق> اول طبخه اول طبخه اول مره اسوي مكبوس اول مره <متصفيق> من عقب ما كنت اسوي بيض اول مره اسويه عقب هالريد الزين والطباخ الزين ان شاء الله نشوفكم فيديوهات ثانيه بس لا تنسوني لايك شير سبسكرايب اهم شيء اشوفكم على خير مع السلامه